Victor Ponta, dezluiri explozive despre numirea procurorilor, cum au ajuns în funcție covesii, Vica sublinierea Itiberiunii cu video. Fostul premier Victor Ponta a povestit cu lux de anunte, într-un interviu acordat ieri pe sursursiro.com, întreg episodul controversat al numirii procurorilor. Fostul lider PSD a merturisit ceea ce dat, la insistențele lui Liviu Dragnea, dar sublinierei ale Elenei Udrea, sublinierei a numit-o pe covesi în funcția de procuror sublinierei Faldna.Covezii a dat nu lui Iliescu, nu poți să zici ce e anti-PSD, asta a fost argumentul lui Dragnea, susține pontă. În 2013 vine chestia cu procurorii. Se le murim adevărul istoric. 2012. După referendum, teme gabai leu, scandal cu e. Tiusomi zice ce nu mai vrea la justiție. Facem o remaniere sub liniere ii ducem justicia la PNL. Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lăsat mai greu, dar a zis să facem cerere la CSM. CSM a refuzat cererea. Doamna pivniceru ne-a zis dragii mei, eu nu vin. Am venit cu ideea următoare. doamna pivniceru, dacă veni sub liniere i ministru, vă numim în martie pe un post la CCR. Da, vei aici. A avut încredere în noi, subliniere i-subliniere i-a dat demisia. Nu vă luați duc minciunile de acum. Începusem deja în Parlament procedurile, tot. Avea dreptate femeia în subliniere-i de dea demisia subliniere-i. Trecem la pasul următor. I-am zis să rezoiez bunia cu procurorul general, cu procurorul Dna. Cine era cel mai vocal în discuția asta, Liviu? Voi nu aveți dosare penale, nu vă interesează diez. Doamna Piviniceru a făcut propunere, ce să aviz negativ subliniere-i Besescu a resfinț tot. Besescu a spus clar, pute subliniere-i se face ce 100 de propuneri, eu nu accept decât covesii subliniere-i morar. Vine luna februarie. I-am zis doamnei mona pivniceru să se, se Tiu ti ce am subliniere i, i vorbit pe cine se punem, dar numai mai subliniere ti pe cine voi acrin. I-am spus să vin cu propuneri ce doamna pivniceru pleac. Bine Liviu, care e mai bun politician ca mine sub liniere, îi spune, dacă tot pleacă doamna pivniceru, hai să rezolve cu procurorii. O să o injure, dar va sta 9 ani la CCR. Doamna pivniceru ne-a spus că nu mai face propuneri. Ne-am întâlnit la cadoi 2 acolo ca a coloniei în tal neam următorii oameni, eu, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Bic, domnul Major, domnul Coldea. Eu nu am cum să cedez în niciun fel, trebuie să fie o chestie pe care să o explică la partid, vreau să fie tiberi cu procuror general. El a fost propus de mona Pivniceru prima dată. A fost coleg cu mine de facultate, nici nu sublinieră tiu dacă se cunoa sublinieră tecubic. Vesescu renunt la morari, dar ferecovesii nu se putea. Eu am încercat cu cel de la Alba sau de la Sibiu. Propus de doamna Pivniceru. După care a venit cineva cu propunerea Alinabica la Nicot. Am spus ce nu o cunosc, după care a spus Dragnea ce o cunoaște, subliniere te el. Alinabica a fost sus, subliniere inut de Liviu Dragnea, propus cred ce a fost de Elena Udrea. Liviu, pe bun dreptate, spunea, eu am dosar, se, le schimb me pe morar de acolo. Cred ce Coldea a spus Hodruca e un om onest, nu o să ai probleme cu ea. Ei erau foarte buni prieteni. Cum eram în subliniere eu cu Maior? După care, Liviu i-a zis de ce să ne expunem noi. Mona oricum plec la CCR. Hai la mine la birou liniere-i mergem împreună la Mona subliniere. eu conduc eu. Hai punct living, când vrea ceva, e foarte convingător. A fost sentimental. Mona nu a vrut, ce nu o suport pe Covesi. Secuno subliniere, te-au i-a zis ce nu o propune. M-am pus pe mine ministrul interimar subliniere, i-am zis ce fac eu propunerile, se ne înjure pe mine toată lumea. I-am spus lui Crin. Mi-a spus, nu cere să te susțin. Dar Crin a fost corect, e dreptul tău, pe, o, dar nu te susțin. Liviu Aie subliniere IT la televizor subliniere m a susținut. Am discutat de 7 ori sub liniere. m-am enervat ce toci ne presau sub Eu trebuia să semnez. M-am dus la CSM. Am vrut să fac propunerile sub liniere. m-am rezgândit. Am plecat. M-am enervat. atunci e adevărat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghic la mine acasă. Domnul Ghic e un om cu tupeu. Mi-a zis uite, eu îți garantez, am vorbit cu presubliniere din sublinierei. dacă faci propunerile, le accept pe toate trei, inclusiv pe Nicu. I a spus și Alina e o fată extraordinară. i atunci le-am zis faza cu preonicia, primii pe care îi bag în pus sub sunteți și voi. Asta a fost toată povestea. În final, a doua zi, am făcut propunerile. Eu nu am vorbit direct cu Traian Besescu. Au fost numici toți trei, Nicu, bica sublinierei Covesi. Liviu Dragnea m-a susținut pentru ce a zis Morara, a făcut dosarul referendumul, Morar mi-a făcut dosar. Covesi a dat nu lui Ilescu, nu poci să zici ce anti PSD. Asta a fost argumentul lui. Era convins că dacă pleacă morar sub linieră e bine că o se termin cu dosarul la, a povestit Victor Pontă.